से माता सतवाड़ी से हमारी गड़वाड़ी से माता वाली से हमारी से, गड़ी છે દર્શન દેતી હે સતવાડી માતા સતવાડી સતવાડી માતા સતવાડી મારી હન ગરવાડી મારી મારી હન ગરવાડી દેવી સત સારી છે હે તારો સહારો માં તારો યાદાર છે તારા ચરણો મારો ઉજડો અવતાર છે મારી અને ગઢવાડી માતવાડી સે से माता सतवाड़ी वाली से सतवाड़ी से माता सतवाड़ी से हमारी से बहणी माता सतवाड़ी से मारी अनगढ़ी मा सतवाड़ी से રવિવા નું મા હવા શી ગેરતું પારણા બધાવતીવા નું માવા શેતી બાજિયાના ઘેર મા પારણ બધાવ સતવાડી મા વાળી સે માતા સતવાડી મોહિવાડી વાળી હે મારી અને સતવાડી સે હે મારી ગીના માણી મોહણી સતવા હે મારી બિના માની મી સતું